Saya nak tanya ni Apa dia? Lepas awak lain saya tadi Nak tahu kenapa? Sebab awak terlalu comment untuk ni layan don't know why said the things I said to you Caught up in the moment I was ignorant I thought I had to make you see things from my side Oi dis. Ah, eh. Aku rasa aku dah mula suka lah dekat budak perempuan tadi. Si eh, perempuan tadi ke? Iyalah, mesti kita dah rasa macam macam koy. Eh? Macam ni goreng. Ah, macam ni goreng. Hey, salah. Eh, salah. Tak apalah. Dunia lah kita fikir tinggal pula apa ni? Eh. Dunia lah kejap ni. Kejap. saya kan handsome lah tapi kan I tu lembut <laughs> macam abang saya. Abang saya cakap orang lembut macam tak boleh duduk cantik. Kita main Kita gas Hai Hai nama kami Wahani Zam. Hmm saya rasa saya tak tahu pun tanya nama awak. Maybe I don't understand.